coses envoltant d'una idea que és inamovible, que és l'economia social i la capacitat amb la nostra mesura de transformar, de transformar coses, jo. És que penso que hi han moltíssimes coses a fer. A més crec que aquesta merda de crisi que vam patir en el 2008 ha fet que molta gent se'n doni compte de que hi ha una altra forma de viure i penso que és el, moment, és el nostre moment. Sí, sí. que ja mai tornarà a ser igual. i si som una mica constants i sabem traslladar el que realment fem, Pot estar superbé. Sí, sí. Podem fer moltes coses. Sí. Sí, sí, estic d'acord. La de la crisi, la famosa crisi que la crisi Peric molt de coses dolentes, però he tingut alguna cosa bona, mm. que és la sensibilització de la gent, mm. la gent del carrer sí, sí, normalment, eh? la gran. gent s'ha sensibilitzat i bueno, hòstia, qui, qui ens hi ha portat sí, això?" Sí. Pues en gran part, pues, la, aquesta economia tan farotja que que ha. no, i bueno, pues, pues, hi ha molta gent que està segurada sí. pues, jo a partir d'ara pues, no, jo vull la segurança en una corporació que sigui d'assegurança ètica i solidària o els cadès no es portaré a la caixa i m'els portaria el trio 2. Però tenadona que a més a més que, el, que, el, que aquest món que sembla més soterrat on estem nosaltres és molt més ampla, o sigui, la normalitat som nosaltres. O sigui, la, la gent de pie, no? la gent de carrer, és la majoria, i és, un, sí. és el nostre públic objectiu. Sí, no? sí. I està molt bé, perquè jo penso que això valora també la gent.